واما كان اللّهَ يَوْمَ Woo! Yeah. محبوة. انظر صلى الله عليه وسلم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وَنَ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ ذَنَّا وَنَ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ ذَنَّا وَنَ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ ذَنَّا لا تجعل مع الله الهكم مع الله آخر. لا مع الله لا آخر فتصوتها. وقضي No! اللهم صل لا الا y mm. ولا تنعواهما واقر لهما قولا كريما واحفظ لهما جنات لفضيله <تصفيق> الدكتور